اللہ الرحمٰن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شہباز ناظرین آج کا ٹاپک ہے پاپولیزم ایک ایسی آئیڈیالوجی جس کے بارے میں چرچا ہوتا ہے کہ ڈیموکری اینٹی ڈیموکریسی ہے اور اس سے ڈیموکریسی کو بڑا خطرہ ہے یا انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو آئیڈیالوجی چل رہی ہے انٹر کی جس کو ملٹا نیشنلزم کہتے ہیں اس سے بہت خطرہ ہے ناظرین پاپولزم ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جو سوسائٹی کو بیسکلی ڈیوائیڈ کرتی ہے اور ڈیوائڈ کر کے دن رول کرنا اس کا مین مقصد ہوتا ہے ویسٹ میں آپ دیکھیں گے جرمنی میں آلٹرنیٹیو فار ڈوسلین ایک پارٹی ہے ان کی جو اقتدار میں ابھی تک نہیں آئی لیکن میجر تھرڈ پارٹی بن چکی ہے جرمنی کی ایسی پورے پورے یورپ میں آپ جائیں گے آپ کو جگہ جگہ پہ پاپولسٹ لیڈر یا پاپولسٹ پارٹیز ملیں گی دو سولہ کے الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ الیکٹ ہوئے تھے ایک پاپولسٹ لیڈر تھے انڈیا میں مودی الیکٹ ہوئے پاپولسٹ لیڈر تھے لیکن پاپولیزم کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے کیا عمران خان ایک پاپولسٹ لیڈر ہیں پاپولیزم ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جو بذات خود اپنا کوئی وجود نہیں رکھتی لائک کہ کوئی میجر اس کے اندر نئی چیزیں نہیں ہیں یہ جنرل ویل جو عمومی ایک رائے ہوتی ہے عوام کی اور جو عوام چاہتی ہے ایک بڑے پیمانے پہ اس کو اپنے مین فوکس اس کے اوپر رکھتی ہے یہ تھن سینٹرڈ آئیڈیالوجی اور تھن سینٹرڈ سے مراد کے یہ اپنا جو ایک سگنیچر جو ہے ورین وہ استعمال کرتی ہے اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی موسٹلی رائٹ ونگ جو لیڈرز ہیں وہ پاپولیس ہوتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ رائٹ right ونگ اور لیفٹ ونگ دونوں آئیڈیالوجیز کو یوز کرتی ہے ایز اے ہوسٹ اور یہ خود پیراسائٹ کا کام کرتی ہے ناظرین عمران خان ایک پاپولیس لیڈر کیسے بنتے ہیں اس کے بارے میں اگر ہم پاپولیزم کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو پاپولیزم ہمیں بتاتی ہے کہ یہ سوسائٹی کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتی ہے ایک ہو گیا اینٹاگناسٹک گروپ اور دوسرا ہو گیا جی ہموجنس گروپ جو ہیموجنس گروپ ہے ان کو یہ کہتی ہے کہ پیور پیپل ہیں مطلب عام عوام ہو گئی اور یہ ہم میں سے ہیں اور ہم ان میں سے ہیں اور ہم ایک گروپ ہیں دوسری سائڈ پہ یہ کہتی ہے کہ جو اینٹاگناسٹک گروپ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے خلاف ہیں اور یہ بالکل بھی ہماری چیز کے بارے میں یا ہمارے احساسات کو نہیں جانتے یہ کرپٹ لوگ ہیں اب اس کو تھوڑا سا اگر ہم مزید ایلیبوریٹ کریں یا اس کو کھولیں تو عمران خان کا جو بیانیہ ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر آتا ہے کہ جی کرپٹ اشرافیہ ہے کرپٹ لیٹ ہے ان کو عوام کا کوئی خیال نہیں ہے اور عوام کے بارے میں یہ بالکل نہیں سوچتے پیسہ چوری کرتے ہیں لوٹ کسوٹ اور یہ ساری جو چیزیں چلتی ہیں پھر ایک عمومی جو ایک بات چلتی ہے کہ حق اور باطل اب جو پاپولزم ہے یہ بھی یہی چیز کرتی ہے کہ سوسائٹی کو ڈیوائڈ کرتی ہے اور کہتی ہے ایدھر یو آر ودھ اس اور اگینسٹ اس یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں عمران خان کا بھی یہی بیانیاں ہے کہ حق اور باطل کے اندر یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہے درمیان کی کوئی چیز نہیں ہوتی نیوٹریلٹی کا کوئی پرنسپل نہیں ہے آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے پھر اس کے بارے میں آتا ہے کہ آ, کیا پاپولیزم آ, سے ڈیموکریسی کو خطرہ ہے ڈیموکریسی کو اٹس پاپولیزم کے سے کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ یہ ایک آ, جو اس کا بیسک پرنسپل ہے اس کو ہم نارملی اکڈیمی ہمیں پڑھتے ہیں ڈیموکریسی از رول آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل کہ یہ جمہوریت ایک عمومی حکومت ہوتی ہے جو عوام سے ہوتی ہے عوام کے لیے ہوتی ہے اور عوام پہ ہوتی اب اس کو اگر ہم پاپولیزم میں دیکھیں تو پاپولیزم سراسر یہ ساری چیز کو ہی لے کے چلتی ہے کہ جی جو جنرل uh, ول ہے وہی وہ ڈیفائن کرے گا کہ عوام uh, کیا کرنا چاہتی ہے کیا اس کے uh, ہوں گے پالیسی ہوگی گورنمنٹ کی اور کیسے لوگ اس کے پر تعینات ہوں گے اور کس طرح سے ہوگا جو عمران خان کا بیانی ہے اس کو یہ پورا پورا اس کے اوپر چلتی ہے لیکن جو ایک تھوڑا سا اگر ہم جنرلی دیکھیں تو جہاں بھی یہ عمران خان کے بیانی سے ہٹتی ہے وہ ہے کہ مینارٹیز کے رائٹ پاکستان میں عمران خان مینارٹیز کے رائٹس کے حوالے سے بات کرتے رہیں اور ان کے اوپر کام کرتے رہیں थर्ड आ जाएगा कि इंटरनेशनली इसको थ्रेट क्यों समझा जाता है और पाकिस्तान के लिए क्या पॉपुलिजम बेहतर है पाकिस्तान के लिए काम कर सकती है या नहीं नाजरीन जहां पे ये क्वेश्चन आता है कि पॉपुलिजम एंटी डमोक्रेसी है तो पॉपुलिजम एंटी डेमोक्रेसी नहीं है ये एंटा लिबरल डेमोक्रेसी है अब इसके अंदर आता है कि जहां पे लिबरल डेमोक्रेसीज है वहाँ पर मार्केट जो होगी वो लिबरल इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेगी फ्री ट्रेड मार्किट होगी अब फ्री ट्रेड मार्केट के अंदर गवर्नमेंट का कोई ऐसा सच लेना देना नहीं होता गवर्नमेंट को एक डिस्टेंस पे रखा जाता है कि उसको रोक दिया जाता है कि आपने हमारे मामला के अंदर इंटरफेयर नहीं करना हम जो भी करें टैक्सीशन का मामला आता है बाकी सारी चीज़ें आती हैं खैर तो जो पॉपुलज़म है ये कहती है कि जी जो ये कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर कुछ अशराफिया जो सोसाइटी को डामिनेट कर लेती हैं वो कबले कबूल नहीं है हम लिबरल uh, डेमोक्रेसी की तरफ नहीं जा सकते और ये जो ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट था ये आपके हमसाया मुल्क इंडिया के अंदर ये अप्लाई हुआ और उसने उनकी इकॉनमी का बेड़ा गर्क करके रख दिया यही चीज़ आ, आ, लेफ्ट विंग के अंदर यूरोप में गई इंग्लैंड में गई उसने उनकी इकोनमी का बेडा गर्क कर दिया अब जो आपका जो एक स्टेट का मॉडल होता है उसके ऊपर अगर आप फोकस करें क्या वो न्यू लिबरल मॉडल के ऊपर चल रही है स्टेट आ, या आपका आ, चल रहा है रियलिस्ट मॉडल चल रहा है आ, तो उसके हिसाब से ये चलती है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा सच, सच लिबरल गवमेंट आई नहीं پی پی پی پی بی کو دیکھ لیں جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں وہ بھی سینٹر کے اندر شفٹ کر چکے ہوئے ہیں